Ministrul Financelor, Eugen Teodorovici, anun decisiv pentru românii care trimit bani în ar, logic nu are, nu vede de ce reguli peste reguli. Ministrul Finanțelor publice, Eugen Teodorovici, a declarat miercuri ce banii primiți sub în de românii din diaspora provin din munc cinstit, precizând ce numai după o la nivel de guvern se va contura o poziție foarte clară fac de propunerea legislativă Oficiului pentru Prevenirea Sepelării Banilor, care solicit declararea provenienței banilor trim sub de românii din diaspora. Faptul este pozitiv, orice sunt intrat în car, ce sunt fonduri europene, ce sunt bani de la românii care sunt în afara cerii sublinierei îi trimit acasă, dar referitor la acel proiect de act normativ, el nu reprezintă o propunere a ministerului de finance. Eu am spus, ca punct de vedere, ce logic nu are. Această propunere de act normativ, care, chipurile, transpune o prevedere european, cred ce are la bază nu neapărat, să spunem, acest motiv de a vedea dacă banii aceia provin din activit cine curate, ci mai mult o îngrădire a muncii la nivel european. Poate sublinieră răimunca la negru, probabil ce acesta este un motiv în spatele acestei propuneri de modificare, nu a noastră, ci la nivel european, a precizat Teodorovici la Palatul Parlamentului, scrie El a adugat ce a avut o discuție cu cei de la oficiu, iar acea sublinie i au transmis ce România este singurul stat care nu a transpus această prevedere european. Va trebui să vedem exact care este situația. Dacă se poate amâna o astfel de transpunere, ce nu ne oblig nimeni să facem o astfel de transpunere. Ne asume, ca stat, netranspunerea unui act normativ la momentul la care acest act o impune. Sunt multe astfel de exemple, ceri europene care accept subliniere îi decid să nu transpună anumită prevedere europeană. Pentru ce pentru ele, ca economie, e mai bine a sublinierea? Din clar ce ele vor pierde într-un final la Curtea Europeană de Justiție, dar e decizia statului membru, deci fiecare stat poate să decid sublinierei în cazul de fac sublinierei România pe acest subiect. Sublinierei în care de românii sunt provenici din munt cinstit, sublinierei nu din activit cine curate, sublinierei nu am niciun fel de îndoial, a sublinierea ce nu vede de ce reguli peste reguli, sublinierei tot timpul noi, sublinierei alte state pe această zona europei trebuie să suport experiența ca a altor state din Europa de vest. Nu prea este corect. O să discutăm la nivel de guvern care este poziția foarte clar vis-a-vis -vis de această propunere legislativ, a punctat ministrul finanțelor.